Велика кількість людей, думка більшості, можуть впливати на наші особисті думки та переконання. В цьому відео ми подивимося, як це може відбуватись і як нам можуть нав'язувати, що вважати правильним, успішним або навпаки. Причому це не обов'язково повинна бути якась відверта пропаганда або агресивна реклама та маркетинг. Далі докладно всіх вітаю і полетіли. Почнемо трохи з історії. У давнину була така професія «клакер» слово від французького «плескати в долоні». Це людина, яка займалася створенням штучного успіху або провалу артиста, або цілої вистави. Звідси виник термін «клака» – це організація успіху на замовлення і організація провалу конкурентів теж на замовлення. Це поняття належало до різних виступів – театральних, концертних та інших. Якщо двома словами сказати, спеціально найніці глядачі, клакери імітували захоплення від спектаклю чи концерту різними доступними для них способами. Це могли бути облески, крики права і сміх у потрібному місці, якщо вистава була задумана як комедійна, а глядачі не дуже веселилися. Так само ці клакери могли висловлювати різні види обурення, свисту під ногами, образливі вигуки на адресу артистів. Глядачі, які нічого не підозрювали, отримували сигнал, що комедія зовсім не смішна, коли чули незадоволений свіст і крики спеціально нанятих клакерів. Оскільки таких людей було декілька і сиділи вони в різних місцях зали, то збагнути, що це штучно, було дуже важко. І далі глядачі вже не замислювалися над своїми власними сприйняттям, відчуттям від виступу, а піддавалися впливу більшості. На це і був розрахунок. Перші клаки і клаки з'явилися ще під час стародавньої Греції і у Древньому Римі, де були популярними театральні вистави та публічні виступи. Отже, це, того, як у давнину нав'язували думки та формували переконання та відношення людей, тобто як сприймати виставу або якийсь публічний виступ. Якщо ближче до сьогодення, згадайте таку штуку, як закадровий сміх. Приблизно ось так. На початку розвитку телебачення автори різних програм шукали способи створення Живої атмосфери шоу, спектаклю чи концерту під час перегляду телепередачі. Зрозуміло, що жива атмосфера комедійної вистави. Неможливо без сміху глядача. І щоб не змушувати глядача сміятися на самоті, американський звукорежисер Чарльз Роланд Дуглас втілив у життя ідею вмонтувати в потрібних місцях додаткову звукову доріжку зі сміхом. І потім вже пізніше вигадали також інші емоції. Так закадровий сміх перетворився на справжню індустрію. Нічого поганого тут немає, але ж це той самий клакінг та способ нав'язати певну думку та відчуття. Інколи не так просто вловити себе та усвідомити, що є звук тут закадровий сміх, але мені не смішно, і я тут нічого такого веселого не бачу і не відчуваю. Подібні речі відбуваються під впливом ефекту приєднання до більшості, або ще називають ефект наслідування, або стадний ефект. Це форма групового мислення, коли популярність певних переконань збільшується, якщо їх підхоплює підтримує велика кількість людей. Ефект приєднання до більшості, це коли люди роблять певні речі тільки тому, що так роблять інші люди, або ще можна сказати, тому що так робить натовп. І це робиться незалежно від своїх особистих переконань, які можуть ігноруватися, витіснятися або просто змінюватися. Простий приклад, як тільки продукт стає популярним, модним, все більше людей прагнуть потрапити до цього тренду і теж його купити. Коли люди роблять свій вибір на основі інформації, яку вони отримують від інших, так може, може утворитись такий інформаційний каскад, при якому люди вирішують ігнорувати особисті інформаційні сигнали та слідувати за поведінкою, ідеями або думкою інших людей. Так і формується сурогатний, або, можна ще сказати, фальшивий успіх. Створити такий ефект каскаду на якийсь продукт, контент, запустити ось таку хвилю – це величезний успіх для маркетологів. Ну, давайте далі ближче до сучасних прикладів. Ми живемо у світі інтернету, тому от коментарів, подобайки, обговорення на просторах інтернету – це дуже сильно на нас впливає. Я зглянемо випадки, які ви точно могли самі спостерігати. Ви знаходите відео на YouTube, знаходите його по назві, і ця тема вам, в принципі, цікава. У відео багато переглядів, вподобаєк, вподобає, подивилися коментарі, вони більш-менш позитивні. Це, по факту, і є узагальнена така думка, оцінка цього відео великої кількістю людей. Ви ще не дивилися це відео, але таки маєте припущення, схиляєтесь до того, що воно повинно бути цікавим, а контент якісним. І це дійсно може бути так. Але не секрет, що перегляди, вподобайки, коментарі можна накрутити штучно. Негативна інформація, коментарі, якщо потрібно, можуть видалятися, залишатися лише ті, що підтримують певну думку. Такі накрутки – це не завжди про якісь грубі маніпуляції. Припустимо, велика компанія, її smm фахівці запустили дописів в соцмережах і попросили я лояльних співробітників переглянути контент, відео, поставити лайк. Співробітників багато і це реальні люди, це не боти. Якась кількість вподобаєк, переглядів, реакцій вже забезпечено, незалежно від якості цього контенту. Ну ще ситуація, у відео 100 або 200 тисяч переглядів, починаєш дивитись, це непогане відео, але ну, нічого такого особливого там немає. Є контент, де немає цих зовнішніх привабливих цифр. Коли починаєш його дивитись, відео насправді дуже цікаве. І я впевнена, що ви знаходили класні ролики на дуже маленьких YouTube-каналах. І відсутність великої кількості переглядів, підписників може бути з різних причин. Наприклад, канал нещодавно створили, або не вкладають там шалені гроші в просування, розраховують тільки на свою маленьку аудиторію та на органічне охоплення. Складність у тому, що зовнішні цифри, перегляди, вподобайки, реакції можуть бути і об'єктивними, тобто сигналізувати про те, що це варто чи не варто уваги. Може бути і навпаки, тобто зовнішні показники можуть бути необ'єктивними. У натовпі, коли ми бачимо, що саме підтримує більшість, велика кількість людей, ми можемо втратити себе, або перестати чути свою власну думку, натовпу складно протистояти. Є такий цікавий вислів – «В лайні точно щось є, мільйони шмух не можуть помилятись». Не можна однозначно сказати, що думка переконання спільноти повинні бути якимись спотвореними, ситуації можуть бути різними. Наведу ще один прикнал, але я думаю, що багато українців мали такі історії. У мене був досвід спілкування з росіянами, які підтримують війну в Україні. Вони ставлять запитання, а чому ви думаєте, що замбовані ми, а не ви? Всі українці поїхали з глузду, говорять одне і те саме, вірять новинам, телевізору. У вас теж пропаганда, тому ні все так однозначно, мовляв, правди ніхто не знає. Тобто логічне запитання, чому ми думаємо, що ми, українці, праві, а на Росії не праві. І тут є один принциповий момент, який на Росії ніяк не можуть зрозуміти. Ми, правду, реальність бачимо ще з 2014 року, а зараз бачимо просто у себе за вікном. Бачимо, як летять ракети на звичайні домівки, навіть збирали уламки, бачили, що це російські ракети. Хтось бачив на власні очі колони танків, спілкувався з окупантами, був в окупації. Потім ми чули історії своїх рідних, близьких, друзів. ЗСУ для нас це не міфічні люди, це наші друзі та рідні колеги, з якими ми спілкувалися, коли і спілкуємося, коли вони там, на передовій. Тобто у своєму вузькому колі рідних друзів ми отримали певний досвід і сформували свою думку. А вже потім порівняли це з загальною думкою цілої країни. Після цього ми вже робили висновки, чи довіряти нам нашим новинам чи ні. Це росіяни ніяк догнати чомусь не можуть. Тому НАТО, спільнота, велика кількість людей може мати об'єктивну думку, а може й помилятись. І для того, щоб розібратися, потрібно вмикати на максимум критичне мислення і піддавати інформацію сумніву. Особливо, коли річ йде про такі принципові речі. Одна справа, коли людина Ну, наприклад, помилилися щодо правильного харчування, когось там послухала, і тепер шкодить здоров'ю, тобто вона шкодить сама собі. І інша справа, коли люди повірили в якусь нісенітницю і підтримують війну та вбивство людей. Важливе зауваження, ми будемо максимально вразливі потрапити під такий вплив більшості у тих сферах, в яких ми не розбираємося, ми некомпетентні. Інколи собі це можна дозволити і вірити думкам, порадам, наприклад, професійної, якісь професійній асоціації. А от говорити щось на кшталт «я політики», «я політика і не інтересуюсь», це інфантильна позиція, скидання себе відповідальності. Ми все з телевізору, мені все розказали, тому я не сумніваюся, я в це вірю, ібо більше навколо мене майже всі так думають, мільйони ж мух не можуть помилятись. До яких катастрофічних наслідків це призводить, ми бачимо. Не попадати під вплив натовпу можна лише усвідомлюючи всі ці процеси, способи маніпуляцій, створення штучної правдивості, привабливості, постійно про це пам'ятати і в якісь моменти виходити з натовпу, аналізувати, піддавати інформацію сумніву, бо десь щось реальне, а десь може бути спотворена реальність. Поділіться в коментарях, чи було відео для вас корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Тут ми говоримо про те, як не притягнути зайве у своє життя. Продовжимо триматись і віримо у нашу перемогу. Дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.